Μάθετε από του ειδικού. Γεια σα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχη στο βιβλίο το Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αν θέλετε να πετύχετε στην επιχείρησή σα, τότε μελετήστε αυτά που έχουν μάθει άλλοι επιτυχημένοι. Οτιδήποτε έχουν μάθει άλλοι, είτε τα έχουν γράψει κάπου σε κάποιο βιβλίο ή κάποιο άρθρο, είτε τα έχουν μοιραστεί σε κάποιο σεμινάριο ή σε εκπαιδεύσει, είτε έχουν κάνει σε βίντεο. Ένα πολύ σοφό άντρε, ο Κοπ Cop Κοπμαϊρ, ο οποίο αφιέρωσε περισσότερα από 50 χρόνια μελετώντα την επιτυχία και είχε αναπτύξει περισσότερε από χίλιε αρχέ για την επιτυχία. Τη οποία είχε πάρει από περίπου 6.000 βιβλία που είχε μελετήσει, όταν λοιπόν ρώτησαν αυτόν τον άνθρωπο, από όλε αυτέ τι χίλιε και πλέον αρχέ, ποια είναι η πιο σημαντική αρχή από όλε, η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ απλό, είναι το να χρησιμοποιεί δοκιμασμένε και αποτελεσματικέ μεθόδου επιτυχία. Είναι το να μαθαίνει από του ειδικού. Δεν πρόκειται να ζήσει αρκετά χρόνια για να τα μάθει όλα μόνο σου. Οπότε, αυτό που έμαθα είναι ότι οι πετυχημένοι άνθρωποι είναι αυτοί. Που έμαθαν από άλλου που το κατάφεραν πριν από αυτού. Και αυτό έχει να κάνει, είτε μιλάμε για δουλειά, είτε έχει να κάνει με σχέσει, είτε έχει να κάνει με διατροφή, με άσκηση, με αθλητισμό, είτε έχει να κάνει με την ανατροφή των παιδιών, είναι το να μαθαίνει από άλλου ανθρώπου που το έκαναν πριν από εσένα. Οι άνθρωποι που δεν είναι πετυχημένοι, είναι αυτοί που προσπαθούν να βρουν μόνοι του τι λύσει, να βρουν μόνοι του πώ δουλεύει κάτι. Είναι σαν να πηγαίνει ένα μάγειρα στην κουζίνα και να παίρνει τα υλικά από το ντουλάπι, να τα ρίχνει μες στην κατσαρόλα και να αναρωτιέται γιατί δεν βγαίνει νόστιμο το φαγητό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πολλοί που ασχολούνται με τις πωλήσει, ή με το δικτυακό μάρκετινγκ ή που έχουν τη δική τους επιχείρηση, αποδίδουν πολύ πιο χαμηλά από τις δυνατότητε του, Και είναι και ο λόγος που μόνο το 20% όντως κερδίζει χρήματα, ο λόγος που μόνο το 20% των επιχειρήσεων έχουν κέρδος, ο λόγος που το 20% των επαγγελματιών σε κάθε επάγγελμα και σε κάθε αντικείμενο κερδίζει το 80% των χρημάτων κ.ο.κ. Και, και ο λόγος είναι γιατί ακολουθούν αποδεδειγμένες αρχές επιτυχίας, αποτελεσματικές, δοκιμασμένες συνταγέ, δοκιμασμένες φόρμουλες, δοκιμασμένους συνδυασμού και στρατηγικές. Και απλά τι κάνουν ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να γίνουν μάστορε σε αυτέ. Και όταν γίνουν πάρα πολύ καλοί σε αυτέ, τότε μπορούν να τι κάνουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο γρήγορα και όλο και ευκολότερα και σε υψηλότερο επίπεδο ποιότητα. Και όλα αυτά έχουν ω αποτέλεσμα να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε μην προσπαθείτε να ανακαλύψετε τον τροχό. Βρείτε τι έκαναν άλλοι πετυχημένοι πριν από εσά και μάθετε από του ειδικού. Αν ενδιαφέρεστε σοβαρά να γίνετε πολύ καλοί στη δουλειά μα, αλλά και πώ να χρησιμοποιήσετε τι νέε τεχνολογίε για να αναπτύξετε την επιχείρησή σα, έχω ετοιμάσει μια 40 λεπτά εκπαίδευση. Είναι ένα βίντεο, την οποία μπορείτε να βρείτε στο futurepro.gr και στην οποία εξηγώ ποια είναι τα 5 βήματα που κάνουμε στη δουλειά μα, τα 5 βασικά βήματα τη δουλειά μα και πώ μπορείτε να μεταφέρετε πολλέ από τι βασικέ δραστηριότητε τη δουλειά μα από offline σε online. Μπείτε στο futurepro.gr, είναι ένα 40 λεπτό βίντεο, είναι δωρεάν, μπορείτε να το βρείτε εκεί. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι ένα πράγμα που μάθατε από κάποιον άλλον, από κάποιον ειδικό, από κάποιον που το έκανε πριν από εσά και το οποίο σα βοήθησε να έχετε πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε οτιδήποτε για να κάνετε. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά σα, είτε έχει να κάνει με τη διατροφή, με τη γυμναστική, με τι σχέσει, με την ανατροφή των παιδιών, με οτιδήποτε. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και θα χαρώ να το συζητήσουμε. Για περισσότερε τέτοιε ιδέε, μπείτε στη σελίδα μου Greek MLM Coach στο Facebook. Κάντε like, ακολουθήστε τη σελίδα για να λαμβάνετε τέτοιε ενημερώσει κάθε φορά που ανεβάζω κάτι καινούριο. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντα το κόκκινο κουμπί, κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή, μάθετε από του ειδικού, μην προσπαθείτε να τα μάθετε όλα μόνοι σα. Θα χάσετε χρόνο χρήματα, ενέργεια και ίσω να μην προλάβετε να μάθετε σωστά όσο ζείτε. Οπότε μάθετε από του άλλου ανθρώπου που το κάναμε πριν από εσά. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα πούμε στην κορυφή. Γεια σα!